Володимир показує фото з котом. Тварина постійно перебуває з ним на позиціях. «Завів собі, можна сказати, живе поруч зі мною. А, назвав його «Турнікет». Ну і якби спить зі мною, гріє мене. Всяких звірів вистачає на позиції. Просто кішка привела кошенят, десь штук 5 одного собі взяв. До повномасштабної війни чоловік працював рятувальником в структурі ДСНС. Каже, записався в тероборону на другий день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Далі перші бойові завдання. На першому тижні ми десь у кількості однієї роти ста чоловік приблизно видвинулись на охорону рядового порталу. У нас були по автомату, які нам видала. Держава і на компанію з п'яти чоловік, десь було пару ящиків коктейлів Молотова, з яких ми е, думали, що будемо зупиняти російські танки. Рідних, які перебували в Миколаєві, попросив поїхати з міста. Каже, хвилювався і не хотів, аби вони побачили жахіття війни. Дружина дуже довго не хотіла виїжджати, не хотіла мене залишати тут, ну, в місті, а на кудись виїжджати. Але на і вони сину виїхали в місто на західну Україну. Володимир Піхотинець, бойовий медик, розповідає про військові будні. «Сійні вона -ти тиждень ми знаходимося на своєму бойовому чергуванні. Ми точно виконуємо якісь завдання з І, В принципі, це реалізовано, виїжджаємо на якісь навчання, стрільбища, проводиться у нас за стандартами НАТО». У вільний час читає медичну літературу. Займається спортом в польових умовах боєць вже понад сім місяців. Цього вистачає. Або ну, Спочатку дуже сильно забезпечували волонтери. Їм низький уклін за це. Якщо б не волонтери, то я не знаю взагалі, як ми спочатку жили, працювали». Під час служби Володимир отримав псевдо-вікінг. «Я був капітаном команди, президентом федерації американського футболу Миколаївської області. Ну, команда називалась «Вікінги» і так у мене позивний «Вікінг» і... Дали мені. Ну і татуювання у мене в скандинавському стилі. Чоловік каже, до початку вторгнення не проходив службу, але захищати країну його обов'язок. А чому саме українці переможуть? Ну у нас немає іншого виходу. Це наша земля, це наша країна. Тут живуть е наші сім'ї. Тут нам треба виховувати далі своїх дітей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.